اس دنیا میں ایسا کیوں ہوتا ہے جو سب کو خوشی دے وہی وہ روتا ہے عمر بر جو ساتھ نہ دے سکے وہی زندگی کا پہلا پیار کیوں ہوتا ہے کیا چھپا ہے ان کے دل میں صرف خدا جانتا ہے کیا چھپا ہے ان کے دل میں صرف خدا جانتا ہے دل اگر بے نقاب ہوتا تو سوچو کتنا فساد ہوتا دیکھیں گے تیری چاہے زمانے لگ جائے یا تو ہے کہ خواہش تو نہ قسمت میں درد لکھا تھا محبت کیسے نہ ہوتی کوئی تمہیں اتنا کہے تو بتانا کوئی تمہیں اتنا چاہے تمہیں تو بتانا کوئی تمہاری فکر کرے तो बताना हम तुमसे प्यार करते हैं ये हर कोई कहता है कोई हमारे अंदाज में कहे तो बताना रुट जाने की अदा हमें भी आती है आकाश कोई होता हमें भी मनाने वाला